تعتبر صفحة المبيعات على موقع امازون الواجهة الامامية لمنتجك المتصفحين سيجدوا منتجك فقط من خلال صفحة المبيعات لذلك من المهم ان نعرف صفحة مبيعات بطريقة مهنية وصحيحة ابقى معي لاخر الفيديو لتتعرف على خمس عوامل مهمة لتعريف صفحة مبيعات ناجحة على موقع امازون عامل النجاح الاول هو المصطلحات المعرفه بالعنوان عليكم عمل بحث مصطلحات مهني وتعريف المصطلحات المتعلقه بمنتجاتكم بشكل مباشر حاولوا كتابه المصطلحات الاساسيه للمنتج في اول العنوان والخصائص الثانويه بعدها تذكروا ان محرك البحث يبين نتائج البحث حسب المصطلحات التي سنعرفها بالعنوان لذلك عليكم الانتباه للمصطلحات التي ستعرفونها يمكنكم اخذ افكار من تجار اخرين يبيعون نفس المنتجات ولكن اياكم نسخ المصطلحات نفسها عرفوا مصطلحات جديدة للوصول لجمهور جديد عامل النجاح الثاني هو البوليت بوينتس البوليت بوينتس عبارة عن وصف اولي عن المنتج عادة سنراه جانب او تحت صورة المنتج هو عبارة عن خمس اسطر في هذا البند علينا كتابة الخصائص الاساسية عن منتجنا وما يميزه عن المنافسين لا تكتبوا مبلغ المنتج او تخفيضات سعر للمنتج فهذا ممنوع حسب قوانين امازون البوليت بوينتس بند مهم لتسويق المنتج للمتصفحين على الموقع عمل النجاح الثالث هو صور المنتج حسب قوانين امازون صور المنتج يجب ان تكون على خلفية بيضاء ومبين بها المنتج دون اي كتابات او شعارات اضافية اخرى على الصورة وان تكون الصورة بجودة عالية جدا لقد اجرينا عدة تجارب والنتائج كانت صفحات مبيعات معرف بها الصور بجودة جيدة اداء مبيعات الصفحة كان عالي جدا وممتاز جدا مقارنة بصفحة الصور المعرف بها كانت غير جيدة لا تستهتروا في عامل الصور هو عامل مهم جدا وقد يؤثر بشكل مباشر على مبيعاتكم عمل النجاح الرابع هو وصف المنتج ولاحظ الكثير من التجار تكتب فقط جملة أو جملتين عن منتجها بالوصف وهذا خطأ عمل الوصف مهم جدا اكتبوا وصف كافي ووافي عن منتجكم يمكنكم ايضا كتابة جمل تسويقية عن منتجكم في الوصف وحتى اذا لزم الامر يمكنكم الطلب من مساعدة من شخص يكتب الوصف بطريقة مهنية وملائمة للغة الجمهور المستهدف عامل النجاح الخامس هو تعريف خصائص المنتج مباشرة بعد وصف المنتج سنرى باند البرودكت انفورميشن وهو خصائص المنتج او معلومات عن المنتج ايضا في هذا الباند الاحظ الكثير من التجار لا تعرف جميع الخصائص اللازمة للمنتج لا تستهتروا في هذا البند لأن محرك البحث يأخذ من هناك معلومات ويبين نتائج البحث حسب المعلومات المعرفة هناك أيضا سيوفر الكثير من خدمة الزبائن والتساؤلات فضل المتصفحين عند المنتج لذلك عرفوا خصائص المنتج التي تعرفونها معطيات لا تعرفونها لا تعرفوها على الـ Product Information صفحة المبيعات هي أثمن شيء تملكونه عليكم تحسينها بشكل مستمر وعدم الاستهتار في أي بند لأن النجاح في مجال التجارة الإلكترونية مبني على التفاصيل الصغيرة وسؤالي في هذا الفيديو في أي بند في صفحة المبيعات تستصعبون أكثر؟ اكتبوا لي بالتعليقات إجابتكم وسأحاول مساعدتكم لا تنسوا الاشتراك بقناه الاكاديميه لمتابعه اخر اخبار التجاره الالكترونيه والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع